Ahoj, vítejte, v tvaření nás baví. Dneska si vyrobíme tučiňáka. Budeme potřebovat. Černý fixy A barevný papír o straně 15 cm. Vezmeme si barevný papír. Vezmeme si barevný papír a přehneme ho. Aby, a když máte barevný, tak aby to barevný bylo vnitř. Točíme a trošku tu takhle dáme tu jenom semin po půlku, ne úplně do celého, to ohneme. To samé i s druhou stranou. Tak, teď si to otočíme, dáme si to tady tím českým nahoru a takhle ohneme, ohneme to takhle jakoby a tady to přehneme takhle. a přeprhneme. Teď jenom vytáhneme z obáček a doděláme oče. A máme hotovo. <tějí> Tak ahoj.